Niin, hyvää iltapäivää. Minunkin puolesta on Riitta Koivula täältä THL-stä kehittämispäällikkö hyvin yksiköstä Ja Jani on nyt ottanut nämä ehkäisevät toimet onkeensa ja hän on elänyt pitkän hyvän elämän. Hän on tänä päivänä 86-vuotias, mutta hän tänä syksynä sairasti pitkän flunssan ja hänen toimintakykynsä heikentyi. Ja lääkäri totesi myös, että hänellä on muutoksia luissaan ja Ansaholm tuleekin sitten minun jatkokseni tästä asiasta puhumaan. Mutta koska Jani on nyt 86-vuotias, niin tiedetään, että nämä 86, yli 85-vuotiaiden miesten kaatumiskuolemat on lähtenyt nousuun. Sama käteen tiedetään, että hoitojaksot näillä yli 85-vuotiailla on täällä kovasti noussut viimeiset vuodet. Ja samaten tiedetään, että nämä potilasmäärät, yli 25 vuotiaat on nousussa. Mutta se mikä on, niin Janin tapauksessa on edelleenkin, niin kuten aikaisemmin tuli ilmi, tähän hän asuu Lahdessa. Ja Lahdessa on otettu käyttöön tämmöinen ikinä toimintamalli, missä, on, missä määritellään tämmöinen toimintamalli, miten kaatumisia voidaan lähteä arvioimaan, kaatumisvaaraa ja mitä sen jälkeen näyttöön perustuviin, ehkäisykeinoin lähdetään toimimaan. Elikkä Janinkin kaatumisvaara on arvioitu tällaisella validilla mittarilla ja se on todettu kohonneksi ja hänelle on neuvottu tämmöinen voima- ja tasapainoa parantava kotiharjoitteluohjeistus ohje, ja kun se yksilöllisesti Arvioidaan tämä, että mitä ne ehkäisytoimet pitää olla, niin Janille on myös määrätty tai sanottu, että ravitsemukseen voisi laittaa lisää proteiinia ja on vähän lääkitysmuutoksiakin tehty. Ja se mikä hyvä siellä Lahdessakin myös on, että siellä on myös johtajat sitoutunut tähän kaatumisten ehkäisyyn ihan todella hyvin. Ja tiedetään kaatumisten ehkäisyn toimistet että ne ei juurru sinne kentälle, vaikka on kuinka hyvin tiedetään, mitä pitäisi tehdä, jos ei siellä johto sitoudu. Ja tiedetään meillä Suomessa, että maakuntien väliset erot on suuria, esimerkiksi miten hoitojaksoille tapahtuu kautumisten osalta. Ja me tarkasteltiin, meillä oli korkeakouluharjoittelija ministeriön kanssa, niin me tarkasteltiin miten Kaatumiset ja lonkkamurtumat näkyy alueellisissa hyvinvointikertomuksissa ja se oli aika ikävää luettavaa. 18 alueellisessa hyvinvointikertomuksessa vain seitsemässä mainittiin kaatumiset jollakin tavalla ja nekin aika heikolla tasolla. Lonkkamurtumat mainittiin vain viidessä alueellisessa hyvinvointikertomuksessa. Eli, eli ne pitäisi saada näkymään siellä. Kuntien alueiden strategioissa muuten että tiedetään, että niitä, ne ehkä eivät helposti juuru muuten sinne kentälle. Ja niin kuin Pirjo tuossa aluksi sanoi, niin meillä on valmistella myös ikääntyneiden tapaturmien ehkäisen toimen ja toimenpidesuunnitelma ja siellä on kaatumistapaturmien lisäksi muun muassa omaiset ja läheiset turvallisuuden edistäjinä, koska tiedetään, että vaikka ammattilaiset jo tietäisivät, miten kaatumisia ja näyttöön näyttöjen perusteja voidaan ehkäistä, niin omaiset eivät tiedä. Ja sen takia omaiset pitää ottaa mukaan tähän työhön. Ja sitten Ansa jatkaa. Kiitoksia. Joo, eli olen Ansa Luustoliitosta. Ja jos terve luu ei kestä arjen kolhuja ja jos on pituus lyhentynyt aikuisiailla, niin voi olla kysymys osteoporoosista. 400 000 suomalaista sairastaa ja jopa 40 000 saa osteoporosiperäisen murtuman vuodessa. Ja kyseessä on etenevä sairaus, eli jotain täytyisi tehdä. Ja meillä on yli 6 000 lonkkamurtumaa vuodessa, Hoidon, yhden lonkkamurtuman hoito maksaa yli 30 000 euroa, ja joka viides kuolee vuoden sisällä yleensä tästä lonkkamurtumasta. Ja tosiaan kun se etenee se sairaus, niin tuo vakavamman murtuman riski nousee koko ajan. Nyt katsoisin. Oh, noin, hyvä. Mikä on äh, tämä arki osteoporosin kanssa, kun puhutaan osteoporosia ja Niin Hänen pitäisi syödä monipuolisesti, hänen pitäisi, hänen pitäisi saada ruoasta riittävästi kalsiumia, proteiinia, proteiinia ja D-vitamiinia. Hänen pitäisi liikkua ja sen lisäksi hänen pitäisi estää kaatumiset. Ja sitten alkoholia kohtuudella ja tupakka pois. Osalle tulee osteoporosilääkitys ja tavoitteenahan tässä olisi se murtumien ehkäisy. Äh, ihmisen pitäisi siis tietää nämä asiat. Hänen pitäisi ne ymmärtää ja sen lisäksi hänen pitäisi ne saada arkeensa. Me tehtiin kysely tänä vuonna, vastaajia 800. Melkeinpä kolme neljästä ei ole saanut minkäänlaista apua näihin asioihin. Eli aika hurjat tilastot on tässä meillä kysymyksessä. Eli tosiaan ihmiset ei edes tiedä, että heidän pitäisi liikkua. Ja Meillä tosiaan on Luustoliitossa alueyhdistyksiä. Siellä on liikuntaryhmiä, siellä saa vertaistukea, siellä on omahoitoryhmiä niin, että siellä opetetaan, että mitä ihmisen ihan oikeasti tarvitsisi tehdä. Sen lisäksi me tarjotaan maksutta kunnille osteoporosia sairastavia ryhmäkuntoutuksen malli. Me koulutetaan hyte-ammattilaisia, meillä on siihen valmiit materiaalit. Sen lisäksi me voidaan kerätä tarvittaessa vaikuttavuustietoa. Meillä on tuloksia eri kunnista, mikä on hienoa, että vastuu omasta hyvinvoinnista on näillä ihmisillä kehittynyt, ja tiedot huolehtia omasta itsestä ovat kasvaneet ihan selvästi. Elintapamuutokset on saatu siihen ihan omaan arkeen. Ja sitten ihmiset ovat kokeneet saaneensa tässä vertaistukea niin, että he jaksevat ihan oikeasti hoitaa itsensä loppuelämän. Eli yksi ehkäistö lankkamurtuma on Vähintään tuo 30 000 euroa säästöä, koska täytyy ajatella, että tässä on myös muita, jotka liittyvät heikentyneeseen toimintakykyyn, niin niitä säästöjä. Eli parempi elämänlaatu ja toimintakyky. Lisätietoja luustoliitto.fi kautta kuntoutus. muu voi ottaa hihasta, minulla on tuossa materiaalia mukana, niin hienoa. Kiitos.